Tvoja djeta je izbirljivo u hrani i neće da jede povrće. Sa ovim receptima možete brzo i jednostavno uključiti povrće u obroke svog djeteta, a oni će ih sigurno prihvatiti. Prvo ćemo napraviti čufte od tikvice. One su jako praktične i sastoje se skoro pa u potpunosti od povrća. Kada žurim koristim električni uređaj. Ali tikvice možete i ručno naribati. Naribanu tikvicu stavite sa strane. Umutite dvoje ili troje jaja i dodajte 80 g brašna, jedno čehno bijelog luka, dodajte šaku isjeckanog lista peršuna, malo soli i bibera. U tu smjesu dodajemo iscijeđene tikvice. Promiješamo sve zajedno i naša smjesa je gotova. Ja ih pržim u tavi na malo ulja na srednjoj temperaturi. Kada su gotovi, pomoću papirnog ubrusa uklanjam višak masnoće sa čuftim. Serviram ih sa jednom kašikom pavlake. Naredni recept je super, jednostavan i brz. Kada ga spremam pokušavam da ubacim što više povrća u njega. Pravimo riblje štapiće sa krompir pireom. Veoma praktično. Ja nikad ne kupujem gotove riblje štapiće jer ih je lako napraviti sam. A i onda tačno znamo koja je riba u njima. Ja pretežno koristim morsku ribu poput oslića. Vi možete koristiti koju god želite, važno je samo da koristite file. Izjezite ribu na komade debljine 2 cm dužine jednog prsta. Za pohovanje će vam trebati tri posude. U prvu ide brašno, a u drugu umućena jaja, a u treću u I Izjećene štapiće uvaljamo prvu u brašno, zatim u jaja i na kraju u prezlu. Rivlje štapiće pržiti u velikoj tavi na ulu otprilike 2-3 minute sa svake strane dok ne dobiju finu zlatnu boju i postanu hrskavi. Pokušajte da ih što manje pomjerate u tavi. Nakon prženja položiti štapiće na kuhinski ubrus da upijemo snovću. Kao prilog serviram krompir pire, ali ja ne pravim obični krompir pire, nego pored krompira dodajem razno povrće. Ovaj put ću dodati mrkvu, kelerabu i prasu. Odlična kombinacija bude i sa tikvicom, celerom i svim drugim povrćem. Povrće daje pire poseban ukus, a djeca i neznajući jedu raznoliko povrće. Nakon pranja svo povrće isjecite na sitno i stavite da se kuha na manjoj temperaturi u velikoj šerpi dok ne omekša. Kada je omekšalo, istrezite vodu, povrće izgnječite, a zatim dodajete puter, sol i biber i malo mlijeka. Naš zdravi obrok je gotov. Super, jednostavno i super ukusno. Sada ću vam pokazati svoj recept za lazanje. S obzirom da moja djeca jako vole lazanje, jako često ih spremam. Mijenjam sastav originalnih lazanja i dodajem svoje sastojke povrće. Dodajem patliđan, mrkvu, papriku, tikvice, gljive. Nekad pravim vegetarijansku varijantu koju moja djeca jednako rado jedu kao i onu sa faširanim mesom. Danas pravim verziju sa faširanim mesom. Uzet ću veću količinu povrća i 1 kg mesa jer pravim lazanje za ručak, ali ću ostale zalediti. Prvo ću isjeckati luk i bijeli luk. Popržit ih u tavi kratko i dodati faširano meso. Dok se to od dinsa pripremit ću povrće. Sve ću isjeckati na male sitne kockice. Kada je meso gotovo izvadit ću ga iz tave i onda u toj istoj tavi izdinstati povrće dok ne omekša. Na kraju prelivam smjesu sa pakovanjem paradajz sosa. Nakon toga ostavim da Krčka otprilike pola sata na maloj temperaturi u tabi bez poklopca. Za to vrijeme pripremam bešamel sos. Istopiti puter u manjoj posudi, lopaticom umješati brašno u puter. Dodati mlijeko i miješati smjesu dok ne postane kompaktan. Sos treba kuhati pola sata na maloj temperaturi da bi se izgubio okus brašna. Na kraju dodati sol, piper, limunov sok i muškatni oraščić. Sada ćemo da slažemo lazanje. Prvo stavljamo nešto smjese povrća i mesa. Zatim listove lazanja, Zatim ponovo smjesu koju ćemo prekriti sa slojem bechamel sosa. Preko toga ja stavljam naribani sir. Zatim ponovo stavljam listove lazanja pa smjesu mesa i povrća i bechamel sos i tako dok ne napunite posudu. Zadnji sloj treba da bude bechamel sos koji ćemo prekriti sa puno naribanog sira. Pečemo na 200 stepeni sa donjim i gornjim grijačem otrilike 45 minuta dok ne dobije finu rumenu boju.